السلام عليكم الخوش معكم السمقور في حلقة جديدة التراري كمل عادة العبوا فورت نايش التراري من حباكم ابوني دير ابوني ادخل عند أي عندك البلاصه ديالها عامره قتلونه انتحاري واحنا دابا قبيله كنت باغي نضرب بنادم مرحبا لماذا؟ جري جري جري جري جري جري جري لازغة زغا غات غات شفرولي اش باش, باش اندخلو او اش انطلعو او اش انطلعو او انطلع اش اندي روليو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 انا اول حاجه طالوه هذا هذا ضربوه يضربوه بال بالفاز صافي صافي بركه <تصفيق> يا بركه دروا لي أوه. موسى هذا مو ضيعوني خمسه خمسه الله قط <متصفيق> <تصفيق> <متصفيق> ناري ناري ناري, يا أخي. ناري مشيش مشيش غنموش. خمسة <متصفيق> جست احنا اصلا طيحتي واحد شو انا بزاف ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان فين ان ارى فين ارى ان ارى حيو طيب واحد حيو طيب واحد حيو طيب واحد اااخوياااا آه ليش نقلب وين ليش علقها بالقوم خبيتش بلاصه نقول لي ااااه لين عشيري صحة صحة صحة ياو <تصفيق> الدراري هادي الحلقة ديال اليوم والحلقة الحلقة الجاية